I mne. tebe brania do nas chodzi, tam nie brania, mnie brania tebie lubi, tebie brania do nas chodzi, tam nie brania, mnie brania tebie lubi, czyja wina, ci ja wina macerina, robotinę, robot i len mňa oblikala na zabavu, na zabavu pošilala. Len mňa šumne oblikala na zabavu, na zabavu pošilala. żali pobiaza, lada mieši, ja na mne nie odkázal, a ty zožali pobiazal, lada mieši, ja na mne si nie odkázal, powie ďalší, povedal si, že bebežnieš, keď na poňu, keď na polu, sitko zožnieš, a ty zožali przeničku nevzaší ši me za ženičku a ty zožali pše ničku ne vzaším prenem zaším To je dlho vlietie Ej, nie je dobrá to ľubosť Což je dlho vlietie Nie to ľubosť Po to má Čítko v Loda